Amen. Mm -hmm. Перші прильоти почалися 14 березня. Це попали в перший будинок в нашому селі. Перші прильоти. Ну і 15 ми вже взагалі виїхали, тому що ми вже боялися. Техніка їздила спочатку по колу, навколо нашого села. Ми спостерігали, нам ще не було так страшно. Коли почалися прильоти, вже башню нам збили 14 березня. Перший будинок попало 14 березня то ми вже боялися залишатися в селі і 15 березня, рано вранці, ми виїхали із села. Вони зайшли, Чи -чи... ну, першому мені в хату встрілювали, коротше спервав забор, від на політали, потім в хату, це 14 марта. Вони почали обстрілювати наше село. Восім 8 місяців вони далі добували це, як оце наш повністю село. Вони тут за посадкою стояли О, по 200 одиниць. Колони їхні були. От і отрабатували на нашому селі. що орків біля нашого села покидали, коли тікали. будь ласка, можете зняти, подивитися, Ось мам ікони. Оказується, вони ще й віруючі. А в тільки в що вони вірять? Бог його знає. Да. При мені 4. О, жінка уїхала 14 марта, О, а я виїхав вже 16-го. При мені було вже 4 приходи, Ну, ще болі-міні, криша стояла трохи. А це, я дивлюся, ні ванни, як ні кухні, як говорить, нічого нема. Все, все збили вже. Ну, приходив 7-8. А що я своєї ката? Жду, поки ценчики будуть. Потім буду все вигортати, все. тому що тут нема, як говориться. І буду заново починати будувати. З танка. Вони з танків були. По нашому селу. Бо я зараз сидів у погрібі. О! У мене прес-подборщик був. І вони, коротше, прицілилися. Коротше, мені під навіс. Якби не прес-подборщика, нам би попало прямо в погріб. У нас там було чотири чоловіка. Хлопець 14-літній, мама його, жінка сосідка і я. Вони криші нема. Нічого. Люди потихеньку ремонтують, що є. А последні 4 дні, коли їх вже почав до херсона жати, коротше завалили повністю. Тут сильно зайшли, вийшли бої, йшов. Сільно чотири дні так сипали, що не, не може Що вціліло, то вціліло. Із фермера ми пострадали, повністю техніка перебита, все. Коли покидали будинок, ми У нас ще було все ціле. Було все ціле, осколки ми тільки знаходили в будинку, а так загалом він був цілий. Ми 15 березня виїхали, і десь числа, мабуть, 20-25 нам повідомили про те, що у нас розбили гараж, у нас тут стояв цілий. Ось котельня у нас була, вона розбита, це лише одна стінка залишилася, ну це перше попадання було 20-25. Ну і влітку сюди у нас був магазин, частина розбита, погріб був, частини немає. А це наша котельня ванна була в будинку. Ось що лишилося після нього. Так, гараж був великий гараж у нас. Все нове, все зроблено був везде, ремонт. Ми все старалися для благоражували ну, нашу територію. Ну ми на цьому не здаємося. Все одно ми прагнемо до перемоги, до відновлення і до проживання в нашому селі. Жодного уцілілого будинку немає, не ні адмінбудівлі ніякої, не ні житлових будинків. Церква розрушена повністю, клуб вигорів взагалі, там навіть нема що відновити. Школа пошкоджена дуже, але вона піддасться ремонтуванню. Садочок дуже постраждав і бібліотека. Люди самі, своїм трудом, своїм коштам, все відбудували, все возобновили її. Вікна, двері, це все за людський кошт. Це у нас церква, а це двері отходу, це у нас трапеза. До кінця березня в селі не залишилося жодної людини. Ми сюди заїхали в село 11 листопада, звільнили Херсон. І на другий день нам дозволили сюди заїжджати. Сюди табу нам було, тому що тут 8 місяців, 8 місяців постійно. Наше село кожен день було обстріляне з різних видів зброї. Це не наш батьків. Стояв довго. До останнього часу, вже останній місяць, вийшло так, що поприльот у вікно. Ну і розбило все. Тепер думаємо, що робити. Думаємо, відремонтувати, якщо, якщо у нас вдасться це. Зараз дуже мало, більшість будинків знищена. То в кого вціліли, той ну, трошки відремонтовує собі, а так чоловік 15 десь так в селі зараз, а було 300, 320 десь людей отак.